Kiitos Pia. Todellakin RAI-tiedolla suunnistetaan kohti sitä tavoitetilaa, sitä tähteä, joka, joka tuossa mutkittelevalla polulla häämötti. Pari kysymystä herää mulla heti. Yksi oli se, että on tarkoituksena selvästikin löytää niitä ihmisiä, niitä asiakkaita, jotka tavalla tai toisella kykenevät nykyistä paremmin toimintakykyisen arkeen kotona. Ja Nyt RAI-arvioinneissa on mukana tämä asiakkaan ilmaisemat tavoitteet ja siitä muuten sanon, että Eksoten Merja Tepponen on ollut yksi niitä tulisieluja ja lipunkantajia tämän teeman Millä tavalla tämä on teillä käytössä? Siis mitataanko, seurataanko sitä? Se oli riitan esityksessä mukana yhtenä seurattavana asiana, että kuinka paljon asiakas ilmaisee tavoitteitaan. Niin. Joo, joo kyllä, kyllä seuraamme sitä. En, tästä ehkä voisi sanoa ihan su, suoria lukua, ei, mutta, ei, mutta ei, tuota, lukujahan ei paljon olekaan vielä. Tota, Eli siellä jos mietitään sitä, myös sitä osallistumista sitten itse siihen, siihen arvioinnin tekemiseen, niin, niin ehkä meillä kotihoidon puolella on vielä enemmän siinä kehit, niin kuin kehitettävää, mutta että sitten asu, asumisen puolella taas tietysti siinä ollaan samoissa tiloissa. Ja me, meillä ei ole mobiilissa käytössä kotihoidossa. Eli tuota, ja. Se, on, se on varmaan sitten että sitä saisi vielä sinne lähemmäs asiakasta. Mutta se puoli, että hoitaja uskoo asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuuksiin, varsinkin jos hänellä on, ää, on toimintakyvyn osalta hmm. ää, hyvinkin ää, voimavaroja jäljellä. Tämä on kiinnostavaa. Ja, ää, ja osoittaa hyvää esimerkkiä siinä, millä tavalla sitä RAI-tietoa voidaan varsin käytännössä soveltaa siihen organisaation johtamiseen kohti sitä tavoitteellista toimintaa. Kiitos Pia. Meillä nyt on ollut kolme esitystä. Odotahan Pia hetkinen siinä. Nyt kun tämä tilanne on hieman toisenlainen, niin mitäs jos tuli sitten Rauha ja Riitta ja kaikki kolme esittäisitte toisillenne jonkin kysymyksen, jonka nämä esitykset herätti. Tuulte tänne, niin sitten tuo mikrofoni on tuossa helposti saavutettavissa. Olkaa hyvä, keksikääpäs. Meidän <mukhäli> me pitää nyt me esittää kysymys siitä että tuota, sit esityksestä. No, mä Voin aloittaa. Että tuota, te molemmat toitte esille tuossa esityksessä sen, että kuinka pitkäjänteistä tämä RAI-tiedon hyödyntäminen on siellä käytännössä. On se sitten millä tasolla? Niin tuota, oikeastaan kun nyt aloittaa aika paljon uusia RAI-käyttäjiä, niin mikä viesti teillä on sitten, joka ihan on siinä ihan käyttöönoton alku, alkuvaiheessa, että kun te olette kokeneita, teillä on pitkä tie jo siitä, että miten teidän organisaatioissa hyödynnetään RAI-tietoa, on se sitten asiakastuissa tai johtamisessa. Niin mikä viesti? Ja ihan konkreettisia. Ihan Piekin tuo esityksessään esille tämän RAI-roolien merkitys siellä organisaatiossa ja, ja ne avaamiset ja ne vastuut ja ne tehtävät siellä. Eli, eli että jokainen tietää, mikä on omahoitajan tehtävä ja tämä itseohjautuvuus, että jokainen kotihoidon omahoitaja pitää huolta siitä, että asiakkaiden arvioinnit ovat hän tietää, mitä häneltä odotetaan, kun taas sitten tämä RAI vastaava tiimin RAI-avainosaaja tietää, että hänelle annetaan aikaa kuukausittain esimerkiksi tarkastella niitä arviointien luotettavuutta. On hyvin tärkeää, että lähiesimies valvoo tehtäviä, seuraa, että siellä arvioinnit tehdään. Ja totta kai sitten koko organisaation johto. Eli se koko johdon tuki ja se ymmärrys siitä, että RAI-arviointi ottaa aikaa. Ja se, on, se ei ole hetkessä tehty, me halutaan luotettavia arviointeja. Tämä vaatii sitoutumista ja osaamista organisaation joka portaalla. Kyllä, eli olisin myös sanonut sitä, mikä meillä on se kokemus, niin kun tulee se uusi, uusi RAIN-käyttäjä RAIN ja tavallaan aloittaa ihan nollasta, niin se, se ensimmäinen koulutus niin se on aika merkittävä, että millä tavalla sitä asiaa tuodaan esiin ja, ja ettei, ettei tapahdu niin, että et sä, vaikka säikähtää sitä tai kokee sen vaikeaksi tai niin poispäin, vaan että sillä lähdetään sitten, se pitää tuoda se sellaisella, sellaisella tavalla ja sitten, että pitää olla ne tukihenkilöt keneltä kysyä. Kysyä. Ja resurssointi on tärkeä siinä. Mutta olisiko siinä sitten niin kuin apua siinä kohtaa, kun ollaan siinä käyttöönoton ihan siinä alkuvaiheessa, että niin kuin mietitään eri henkilöiden niin sellaista tehtäväkuvaa että kuka on sitten se, että mitä sinä käyttöönotomalla olisiko nyt tehty niin tuoda sitä, että on tämmöinen rai ryhmä, joka vastaa niinku sitä kokonaisuudesta ja sitten olisi tämmöinen RAI-koordinaattori, niin kuin siellä, Riitta, nyt olet siellä Pirkanmaalla, joka olisi sitten myös semmoinen tukihenkilö, joka ja myös mahdollistaa sen tiedon käytettävyyttä. Ja myös sitten se, että kuinka tärkeä rooli on yksiköiden ja se, että Varsinkin tämmöisessä alueellisessa käyttöönotossa niin, mä kehotan kaikkia, jotka suunnittelee tällä hetkellä tämmöistä alueellista käyttöönottoa, että älkää pilatko kiireellä. Antakaa aikaa siihen hitaimpienkin kuntien prosessoida sitä ajatusta ja, ja luokaa sitä yhteistä ymmärrystä ja sitoutumista siihen asiaan ja nähkää ne hyödyt. Eli, eli tutustukaa asioihin. Ja tässä tosiaan voi kyllä mainostaa sitä THL-verkkokurssia, -verkko, että se on ihan hyvä semmoinen lähtökohta. Onnistuitteko Riitte ja Pia myös jo esittämään kysymyksiä, vaikkapa Rauhalle tai toisillemme. Miten se tuo sanoisi? Mennään pitää että tästä näkökulmasta, että, että että, tuota, että mitä, mitä kun he on käytännön kokemuksia omaavia ihmisiä ja mitä on se käyttöönotto, että mitä on niin uusille käyttäjille semmoista tukea ja viestiä? Kiitos! Tämä, nämä kolme esitystä oli varsin vahva osuus sitä, miten RAI-tietoa voidaan organisaatioiden johtamisessa, vanhuspalvelujen kehittämisessä hyvinkin konkreettisesti viedä eteenpäin.